Victor Ponta temperează entuziasmul de la subliniere din casolemna Parlamentului. Dacă cei de peste Prut ar fi primit un leu pentru fiecare vorb frumos. Video. Fostul premier Victor Ponta, deputat neafiliat, a făcut marci un apel ca proiectele importante începute în Republica Moldova în timpul mandatului său să fie continuată sublinierea e a subliniat ce, în cazul în care România va oferi doar vorbe acestei ceri, este posibil ca la alegerile parlamentare ce ni moldoveni să spre Rusia. Salut! Vorbele frumoase sublinieră i declarațiile care s-au făcut astăzi, dar mă gândesc ce: dacă cei de peste prut ar fi primit un leu pentru fiecare vorb frumos din ultimii 28 de ani, astăzi ar fi fost cea mai bogată car din Europa. Din acest motiv vreau să fac, cu acest prilej, un apel ca proiecte importante pe care le-am des subliniere urat împreună cu domnul prim-ministru Lean, cu domnul presubliniere din Tecandu, mă refer la Geredinice, la microbuze, la Sala cu Org de la Chi Subliniere nu, la Teatrul de la Cahul, Vazoductul, să fie continuate, pentru ce tot ceea ce ne dorim noi, ferevoind politic de ambele perci, nu se va realiza vreodată a declarat Victor Pontă, în subliniere din casolemnă a legislativului de la București T, dedicat împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. El a precizat ce în 2014, având sprijinul sublinierei prietenia României, alegerile în Republica Moldova au fost când subliniere de forțe pro-europene, proromâne subliniere tigate. În noiembrie anul acesta vor fi din nou alegeri. Vor primi de la București, subliniere, doar vorbe frumoase. S-ar putea ca cetățenii Republicii Moldova să decid la alegerii să nu vin spre România, ci să meargă spre Rusia, a afirmat Ponta.